Trest smrti dostal student Gymnázia Antonín Stočes za to, že vytrhl z novin fotku Adolfa Hitlera. Převiděl a nahlásil jeho spolužák Miroslav Černy. Neškodná klukovina se ale stala v době atentátu na Heidricha a tak nemohl přijít jiný trest než trest smrti. Popraveni byli i ředitel školy dr. Josef Lukáš a studentův otec Vojtěch Stočes.